أهلا بكم يا أصحابي في قناتكم إيروس ماجيك وبنرجع معاكم وعودة قوية جداً مع تحديث لعبة كول اوف ديوتي الجبارة الاسطورية التحديث الاسطوري لعام الفين ثلاثة وعشرين طبعاً اللعبة يا جماعة بتعلق علي نفسها لأن المنافسة تقريباً شبه معدومة اقوي لعبة حربية بكل بكل جدارة يعني بصراحة اللعبة ثابتة نفسها بقوة وهي لعبة حربية بتدخلك في اجواء الحرب بشكل كبير جداً جداً وكميه حماس وإصارة وتشويق ومتعه في جوه اللعبه لا تتخيلها بجد ما تنسوش أه قبل ما نبدا الفيديو كده مع بعض ما تعملوا اشتراك أه يا ريت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد اجمل واقوى العاب الموبايل هتكون معانا هنا على قناه ايروس ماجيك أه فيا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ويا ريت كمان تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم شكرا لكم جدا يا اصدقائي ويلا بينا نبدأ شرح لعبتنا طبعا عودة قوية جدا للعبة اوف ديوتي واللي كنا قدمنا طبعا شرح التحديث بتاع 2022 في فيديو سابق وكان شرح مفصل للعبة بالكامل ومبسط كمان للمبتدئين النهاردة احنا بن بنقدم اللعبة بالتحديث الجديد لعام 2023 واللي طبعا حاجه خياليه جدا وحاجه اسطوريه طبعا انا بدات اللعبه من البدايه دخلت كضيف طبعا بحيث ان احنا نبدا كانك لسه بتحمل اللعبه ولسه بتكتشفها فيلا بيا كده معاك يلا بينا معايا كده نشوف الدنيا ماشية ازاي؟ طبعا في البداية احنا دخلنا وسجلنا وطبعا بتاخد في البداية مرحلة تمرين او تدريب وبعد كده بياخدك كل حاجة بتلاقيها في بداية اللعبة مشروحة وسهلة جدا بياخدك في خطوات بسيطة جدا خطوة بخطوة لكل مكان في اللعبة طبعا احنا دخلنا دلوقتي على طول على جيم بلاي لل اللعب طبعاً اللي هو الملتي بلاير أو اللعب الجماعي يا جماعة طبعاً المواجهة هنا والجبهة سخنه جدا وطبعا كميه اثاره وتشويق في التحديث الجديد طبعا اهم مميزات التحديث الجديد ان اللعبه بقت سريعه جدا جدا جدا والجرافيك اصبح فوق الخيال يعني بصراحه بتدخلك في عالم واقعي يعني عالم شبه واقعي بتحس كانك في اللعبه بالظبط يعني كانك يعني <تصفيق> كانك في الحقيقه ممكن اقول آه فطبعا اثاره آه آه قويه جدا واجواء حربيه آه مختلفه اللعبه طبعا بتختلف جدا عن بابجي وبتختلف جدا عن آه كل عن آه فري فاير طبعا فري فاير وبابجي بي يعني تحس شويه ان اللعب هناك فور فان يعني مش مش جد هنا اللعب الجد كانك فعلا جندي في جيش وعايش اجواء حربيه قويه جدا طبعا التحديث بتاع 2023 طور في حاجات كتير قوي في اللعبه كانت ناقصه واولها طبعا طبعا سرعه الحركه بقت سريعة جدا والجرافيك بقى واضح وبقى نقي وقوي جدا وكمان معانا في حاجات هتكتشفوها جوه اللعب لما نبدا اللعب مع بعض. طبعا احنا هنا دلوقتي في لسه مكملين في الجيم بتاعنا وزي ما انتم شايفين كده آه اصاره متعة قوية جدا يا جماعة اصاره متعة قوية جدا آه فعلا لعبة حربية آه طبعا هنا يا جماعة في الدسماتش او في المالتي بلاير آه خرائق خرائط المالتي بلاير تمام آه آه بنلعب دلوقتي جيم بلاي فخلوني كده اشرح لكم ايه الجديد او آه كمان وللناس اللي لسه جديدة كمان تعرف اللعب، طبعا يا جماعة اللعب زي ما انتو شايفين أسلحة تحت انت بيبقى معاك العتاد، العتاد ده بتبقى مجموعات، كل مجموعة انت بتبقى عبارة عن أسلحة معينة انت بتختار سلاح معين و يعني كل مجموعة الليك عتاد فيها، طبعا في وسط اللعب كل ما بتموت طبعا بترجع تاني ولكن ممكن تغير الباكيج او المجموعة اللي انت بتلعب بيها. آه، طبعا في درونز طبعا في آه، آه، اللي هي طبعا التر... اللي هي طبعا طيارات الدرون وفي كمان زي ما انتم شايفين كده وفي آه، الدرون طبعا اه او ماي جاد حاجه روعه جدا بجد حاجه روعه ومثيره آه، كمان آه، طبعا في هجوم بالصواريخ وفي هجوم بالطيارات وفي اثاره ومتعه لا تنتهي في الكول اوف ديوتي اللعبه قويه جدا ولعبه حربيه من الطراز الرفيع وانصح اي حد فعلا من عشاق الجيمز والاثاره والكلام ده لازم تبدا تلعب كول اوف ديوتي حالا لازم فعلا تبدا تلعب كول اوف ديوتي وده مش كلام والله ده عن جد وعن تجربه شخصيه وعن محبه يعني وإعجاب باللعبة قوي جدا اللعبة فيها تطوير مستمر آه طبعا زي ما انتم شايفين كده اللعبة عاد قوي عاد فيه صار اكتر عاد فيه حماس اكتر عاد فيه سرعه اكتر عاد فيه كمان امكانيات اكتر آه في الاسلحه طبعا وفي المعدات وفي كل شيء عاد فيه طبعا كل اللي بتحلم بيها هتلاقيه موجود معاك هنا في اللعبه فطبعا فطبعا ما ينفعش ان انت تسيب الفيديو وتمشي لازم تكمل الفيديو للاخر وتشوف معانا كمان لما نوصل للباتل رويال اللعبه فيها كمان يا جماعه باتل رويال وفي انماط وانواع لعب مختلفه وكثير جدا يعني هو مش نوع واحد مش اللعب كله كده ومش خراطة واحده ومش طريقه لعب واحده لا بالعكس فيه آه أنواع لعبة آه في انواع لعب كتير في المالتي اللي هو مجموعات طبعا بتواجه بعض في آه في خريطه معينه والتيم اللي بيحقق كرة على في الانتصار وكده آه او في يعني في القتل هو اللي بيفوز وطبعا في كمان الباتل رويال اللي هو بالظبط يعني الباتل رويال كلكم عارفين طبعا الباتل رويال اللي بنروح طبعا على خريطه معينه وبتنافس طبعا بحيث ان انت اللي تكسب او انت بتبقى انت اللي تفوز انت والسكواد بتاعك طبعا فاحنا ما زلنا دلوقتي في الجيم ده لان الجيم ده انا حبيت اعرضه في الاول لان حسب اللعبه حتى اللعبه في البدايه بتدخلك الجيم علشان تعرفك احنا مين احنا مين وبنقدم ايه فعلا فطبعا جيم اللي احنا بنلعبه ده مجرد للعرض ومجرد كمان فرصة ان انا اقدر اتكلم عن اللي يعني بخصوص اللعبة دي لا لعبة كل اوف ديوتي لعبة قوية جدا وعلى مستوى العالم كمان هي في اماكن كتير وفي مناطق كتير يمكن هي هي طبعا فوق فوق البابجي وفوق الكل ال ما oh فوق البابجي وفوق الفري فاير طبعا احنا فوزنا دلوقتي حققنا فوز آه كويس وكده ده طبعا بيعيد لك في, الـ في الاخر كده بيعيد الهايلايتس او آه يعني افضل اللقطات بتاعتك في اللعب اثاره آه اثاره قويه جدا يا جماعه كمان طبعا نشوف خليكم معايا عشان لسه مكملين في الشرح ولسه معانا حاجات كتير قوي وهتنبهرو اكتر كمان في الباتل رويال الباتل رويال دلوقتي عاد ابهار ابهار ابهار بطريقه لا تتصورها بصراحه في قبل التحديث ده الباتل رويال هنا في كول اوف ديوتي كان في شويه يعني ما كنتش بس بحب استلطفه قوي وكنت بحس ان الباتل رويال في فري فاير اقوى من من كولف دي بس المره دي وبعد التحديث ده لا لا في عوده قويه جدا وفي اثاره قويه جدا وفي كمان لا منافسه جديده منافسه جديده انا حاسس ان طبعا لعبه كولف دي هتفرق بكثير في سنه 2023 و هتبقى ممكن يعني تحطم اه ترجع ألعاب كتير لورا طبعا اه زي ما طبعا بقدم الفيديو ده لعبة كل فيديو أنا هقدم كمان فيديو للعبة فري فاير وهقدم 2023 وهقدم كمان فيديو للعبة اه بابجي 2023 ونقارن بين الثلاث ألعاب في اه سنة 2023 يا ترى انه اقوى طبعا ده الفيديو المخصص بتاع كول اوف ديوتي النهارده طبعا يا جماعه العملات اللي هي العمله المعتمده في اللعبه هنا اسمها السي والعمله دي طبعا اللي انت بتشتري يعني بتشتري بيها الحاجات اللي انت عايزها طبعا من الستور او من المدجر او طبعا كاسلحه ك غير طبعا الحاجات المجانيه والحاجات اللي انت بتحققها بالفوز بتكسب طبعا لا في حاجات تانيه معنا هنا دي طبعا واجهه اللعبه زي ما انتم شايفين حاجه يعني حاجه جميله كده رايقه واجواء حرب اجواء حرب فعلا وربنا يسترحنا شكلنا اصلا داخلين على الحرب العالميه الثالثه والعالم كله داك في بعضه كده ففرصه برضه ان احنا نتمرن على اجواء الحرب آه غير طبعا آه يعني اللعبة هنا ب ب بتعتمد بشكل كبير على آه كأنك جندي بتحارب في, في جبهات تمام في جبهات قتال غير طبعا فري فاير وبابجي بتحس اكتر انه مدنيين المدنيين إن طبعا بيحاربوا بعض هنا الموضوع مختلف شوية ده كانطباع وكإحساس عن اللعبة آه طبعا اللعبة بتديك اوبشنز انت بتغير كل حاجة كل حاجه بتغيرها طبعا هنا البروفايل بتاعك موجود طبعا سيد الهجوم انا وقاتل متعدد ليه لان طبعا حققت في الجيم اللي لعبته ده سكور كويس طيب نرجع تاني للواجهه الوجهة اللعبه عندنا عندك طبعا العجل عجلات الحظ وعندك في طبعا شخصيات كمان الشخصيات مو... في شخصيات كتير وفي أوتفيتس يعني ازياء كتير وفي سكينز سكنات او كتير جدا للاسلحه يعني الحاجات دي بصراحه كانت يمكن كل فيديو دي كانت متاخره فيها شويه من ناحيه التصميمات وكده ولكن في التحديث ده بنشوف ان هم تداركوا الاخطاء و او الحاجات اللي مكنوش فيها قد كده ورجع بكل قوة ان انت ما تقدرش تقول دلوقتي لا دول معصرين مثلا في جانب معين من اللعبة لا اللعبة كلها تحس انها اصبحت متكاملة او اصبحت آه لعبة فعلا آه يا ايوة لعبة متكاملة اصبحت لعبة متكاملة آه كل ده طبعا آه آه آه عروض وفي عروض طبعا وفي تخفيضات وفي سكنات وفي ازياء وفي الكلام ده كله آآ في آآ في طبعا خرائط لعب كتير وفي اسلحه كتير وفي يا يعني اللعبه مليانه يا جماعه اللعبه مليانه اللعبه بصراحه مليانه وحاجات كويسه جدا وطبعا اللغه العربيه آه معتمدة دلوقتي في اللعبة كمان وهي من, من بدري يعني ولكن بقت بدقة أكتر آه هتلاقي دلوقتي آه طبعا كل ده طبعا حظ آه دي طبعا كلها عجلات حظ وكده طبعا اللي هي كله بالسيبي العملة اللي هي اللي انت طبعا آه لازم تشحن علشان تاخد عملات من بتاعة آه اللعبة وانت هتشتري بيها بعد كده جوه اللعبة طيب ده بالنسبة. آه التفاصيل اللي بالكو فيها دي طبعا عرفتوها في طبعا المتجر المتجر تحت آه في طبعا العتاد العتاد آه ده عبارة عن آه آه المكان اللي فيه المعدات بتاعتك قلتلكوا طبعا بتقسمها مجموعات بيبقى معاك كذا مجموعة آه بتبدل بين المجموعات دي كل مجموعة طبعا عبارة عن سلاح وسلاحين و و و وسكين وقنابل وحاجات كتير جدا بت... بتعملها طبعا اللعبه بتخيرك في كل حاجه كل حاجه بتقدر تختارها كل حاجه طبعا اعدادات اللعبه دي عايزه عايزه اقول ايه يوم لوحدها عشان طبعا اشرحها لكم بالتفصيل ولكن طبعا انت واحده واحده مجرد دخولك اللعبه و تعرفك على التى بتحس انها سهلة وبتبدأ تفهم كل حاجة بسهولة تمام؟ الاعدادات طبعا بتختار كل التفاصيل كل التفاصيل يعني بتلعب زي ما انت عايز اللعبة دلوقتي بتخليك تشكلها زي ما انت عايز زي ما انت عايز بتشكل اللعبة على مزاجك وده اهم ميزة في التحديث الحالي اللي هو تحديث 2023 Call of Duty Mobile 2023 كود موبايل 2023 اللعبه اللي مكسره الدنيا آه طبعا هنا آه انا طبعا آه وعدتكم ان لازم ندخل كمان نشوف الباتل رويال الباتل رويال و... والدنيا هناك هتبقى ماشيه ازاي طبعا زي ما انتم شايفين باتل رويال قربت جدا آه او عدت كمان الالعاب التانية آه من ناحية آه الباتل رويال، يعني الباتل رويال كانت قبل كده آه مختلفة عن الألعاب التانية، دلوقتي بقت آه بشكل كبير، آه دي طبعا الدخلة بتاعة الباتل رويال زي ما انتم شايفين كده حاجة فوق روعة طبعا، كمان الدخلة اتغيرت يعني طبعا بتتحدث الحاجات دي بشكل مستمر، آه آه إيه ده يا جماعة؟ إيه ده إيه ده؟ يعني إيه الإثارة دي؟ وإيه المتعة وإيه التشويق ده؟ آه طبعا آه طبعا الجيم ده بلعبه كده آه لعبنا طبعا بغرض الايه التعليم والاكتشاف آه طبعاً آه زي ما انتم شايفين كده دي البدايات بتاعه الباتل رويال لعند ما هتنزل طبعا مش هنلعب الجيم باتل رويال كله آه عشان وقت الفيديو ولكن طبعا آه الدخله كده نشوفها مع بعض نشوف الدخله مع بعض اللي هي طبعا اختلفت آه عن الدخله اللي قبل كده وكمان آه تشوفوا تحت حاجه يعني آه لا اللعبه فيها يعني ده موتوسيكل تمام شوفوا الموتوسيكل هنا عامل ازاي يعني شوفوا يا جماعه التطور وشوفوا التكنولوجيا وشوفوا الـ الخيال ال حاجه بصراحه مختلفه جدا وانا طبعا اول مره كنت اركبه ومش عارف اتعامل معاه يعني ده من غير عجل على فكره ده يعني ايه آه يعني بالضغط اللي هو نار بتطلع لتحت كده بترفع الاله فطبعا آه حاجات جميله جدا وطبعا في هليكوبتر آه في طيارات هليكوبتر كمان بس طبعا لازم تدور عليها وتشوف هي فين و وعشان تقدر تستخدمها وبتطور بيها طبعا وكل حاجة وسائل الحماية كمان معاك بتبقى جميلة ممكن تختار كلاب معاك كوسائل حماية ممكن تختار حاجات كتير جدا كوسائل حماية طبعا كل ما بتتقدم في المستوى كل ما بيظهر لك كمان options اكتر واعلى بكتير من اللي قبلها طبعا كل ده يعني مش مش ما بلعبش جيم جد ولا الكلام ده ولكن طبعا الغرض كله هو الشرح التحديث وكمان اظهار بعض الاشياء اللي جوه التحديث اتمنى اتمنى بجد يكون الفيديو عجبكم واتمنى اللعبه تكون عجبتكم وأتمنى كمان تقولولي رأيكم في التعليقات عن التحديث الجديد بالنسبة للناس اللي هي طبعاً محترفة اللعبة وبتلعبها من زمان طبعاً في ناس كتير جداً بتلعب اللعبة دي من زمان وعرفها فطبعاً ريت تقولي رأيكم في التحديث هل أنتم معايا في إن التحديث ده تحديث قوي جداً قوي قوي يعني زي ما أنا بقول ولا أنتموا رأي تاني ياريت ما تنسوش تقولولي الكلام ده في التعليقات ريت كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش اللايك بقى على الفيديو ارجوكم دعمكم ليا علشان اقدر استمر واقدر اطور من المحتوى ومن الادوات اللي انا بستخدمها واقدر اقدم لكم حاجات احسن من كده بكتير واوعدكم ان مش هنزلكم ارجوكم ما تنسوش الاشتراك في القناه شكرا جدا لكم واشكركم على حسن مشاهدتكم للفيديو سلام